סרטטנו כאן פונקציה אקראית, ומה שנרצה לעשות הוא למצוא קירוב לפונקציה הזאת, שאיננו יודעים מי. יהיה לנו פולינום ונוסיף לו עוד ועוד איברים. על מנת לעשות זאת, נצטרך להניח שניתן למצוא את ערכה של הפונקציה ב-0. וכמו כן, אנחנו יודעים את הערך של הנגזרת הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית וכו', ב-0. כלומר, אנחנו f אנחנו יודעים מהי f של 0, מהי f-tagיים של 0, מהי הנגזרת השלישית ב-0 וכו'. בואו נחשב, בואו נחשוב, סליחה, איך אפשר למצוא קירוב לפונקציות עוד פולינום. שאורכו הולך וגדל. בהתחלה יהיה פולינום עם איבר אחד בלבד, כלומר זה יהיה פולינום מדרגה 0, והעיבר הקבוע שלנו צריך להיות שווה לערך של הפונקציה ב-0, שווה f של 0. אנחנו רוצים ש-P של 0, כאשר P הוא הפולינום שאותו אנחנו בונים, אנחנו רוצים ש-P של 0 יהיה שווה f של 0. ואם זה מה שאנחנו רוצים, נהגדיר בינתיים ש-P של X שווה ל-F של 0. אם נסרטט גרף הוא יראה כך, פשוט קו קבוע ב-F של 0. אתם ודאי רואים שזה קירוב די גרוע, הוא קולע לערך הפונקציה רק בנקודה הזאת. במזל קיבלנו קירוב טוב לעוד כמה נקודות אבל עבור רוב הפונקציה הוא ממש גרוע, אבל אם עושים קירוב בעזרת זה הכי טוב שאפשר לעשות. לפחות ב-F0, עשינו את הקירוב הכי טוב שאפשר לעשות בעזרת קבוע אמנם הביטוי הזה לא נראה כמו קבוע, אבל אנחנו שאנחנו יודעים למצוא, יודעים למצוא את ערך הפונקציה ב-0 ויצא מספר כלשהו. איזה מספר שלא נקבל, נוכל לשים אותו כאן ולומר ש-P של X שווה למספר הזה. זה יהיה פשוט קו ישר, שערכו תמיד F של 0. אבל ברור שזה לא קירוב כל כך טוב, אז בואו נוסיף לו עוד אילוצים. מעבר לכך ש של 0 צריך להיות שווה ל של 0, אנחנו רוצים גם ש-P של 0 יהיה שווה ל-F של 0. נסמן את זה בצבע חדש. אנחנו רוצים, לא, זה לא צבע חדש, אנחנו רוצים ש-P הנגזרת הראשונה של הפולינום בערך 0, תהיה שווה לנגזרת הראשונה של הפונקציה שלנו בערך 0. ואנחנו לא רוצים לאבד את האילוץ הזה שכבר היה לנו, אנחנו רוצים ש של X, י יש שווה ל- f של F S נוסיף לו עוד איזור כדי ש안 נקצרות היוששות f tag של 0 S כ full x על זה קצת ננסה לישתמש בפולינום החדש שלנו מהו pi של F S ו- ל- f של 0. ועוד, לא משנה מה תצא הנגזרת, מכפילים אותה ב-0, כשנציב 0 במקום x. נקבל כאן פשוט 0, ויישאל לנו P של 0 שווה ל-f של 0, שזה מצוין. זה טוב לפחות כמו הפולינום הקודם, אבל מה הנגזרת כאן? אם ניקח את הנגזרת p-tag של x, זה בעצם קבוע, לכן הנגזרת של זה תהיה שווה 0, והנגזרת של מקדם כפול x תהיה פשוט המקדם. כך שהנגזרת פה תהיה f' של 0. זה הערך של נגזרת של הפולינום שלנו ב-0. זה נראה קצת מוזר כי לא קיבלנו מספר. יש לנו p' של x ויש לנו f' של 0. אבל שימו לב מה כאן משתנה ומה קבוע. נגזרת תהיה f' של 0, שזה ערך קבוע, אנחנו מניחים שאנחנו יודעים לחשב את ערך הנגזרת של הפונקציה שלנו ב-0 ולקבל מספר קבוע. ואם p-tag של x שווה למספר הקבוע הזה, אז כמובן שהנגזרת המחושבת ב p-tag של 0, תיה שווה לו. אבל מה שמגניב כאן, לפולינום שלנו יש עכשיו עיוור מדרגה 0 ועיוור מדרגה 1, והוא כעת שווה לפונקציה שלנו ב -0. אבל גם הנגזרת שלהם ב שווה. כלומר, יש להם אותו שיפוע כש-x שווה 0. כך שהפולינום החדש עם שני העברים כבר נותן לנו קירוב יותר טוב. הוא יראה בערך כך. יראה כמו המשיק ב-f של 0 ב-x 0. יותר טוב. אבל זה לא קירוב מאוד טוב. הפולינום שלנו הולך באותו כללי. כמו הפונקציה בסביבות 0, אבל יהיה יותר טוב אם נגרום לכך שגם הנגזרת השנייה שלהם תהיה שווה. בלי לפגוע בכך שיש להם את אותה נגזרת ראשונה ואותו ערך ב-0, בואו משהו מעניין. נגדיר את PX. נעשה פה קצת סדר. זה היה הניסיון הראשון שלנו. זה הניסיון השני שלנו. ונעשה ניסיון שלישי. בנסריון השלישי המטרה שלנו היא שערך הפולינום יהיה שווה לערך הפונקציה ב-0, שהנגזרת שלהם ב-0 יהיו, שו... יהיו שוות, וגם כשנגזרת השנייה שלו ב-0 שווה נגזרת השנייה של הפונקציה. נגדיר את הפולינום שלנו להיות שווה. נעתיק מכאן שני אלה, הוא f של 0 ועוד f-tag של 0 כפול x, בדיוק מה שעשינו קודם, אבל כעת נוסיף עוד עיוור. נסמן אותו בצבע אחר, נשים כאן מקדם של חצי, ובתקווה זה יהיה ברור מדוע עשינו את זה. ועוד חצי כפול הנגזרת השנייה של הפונקציה ב-0, כפול x בריבוע. כאשר נחשב את הנגזרת של זה, תבינו למה יש כאן חצי. כעת, נחשב את הפולינום ואת הנגזרות שלו ב-0. למה יהיה שווה p של 0? יש לנו את האיבר הקבוע, אנחנו מחפשים את ערך הפולינום ב-0, כך שגם x וגם x בריבוע יהיו שווים 0, שני האיברים אלה ייעלמו, כלומר p של 0 עדיין שווה ל -F של 0. ואם מחשבת הנגזרת של p של x, נסמן את זה בצהוב, הנגזרת של p של x החדש תהיה שווה, האיבר הזה ייעלם, זה איבר קבוע, היא שווה f' של 0, שזה המקדם כאן, ועוד נשתמש בחוק החזקה, 2 כפול חצי, שזה פשוט 1, ועוד f תגיים של 0 כפול x. לקחנו את 2 הכפלנו בחצי, והחסרנו כאן 1. ועכשיו יותר ברור, למה שמנו חצי מלכתחילה? עשינו את זה כדי לא להישאר עם המקדם של ה-2 כאן. כעת, למה שווה p של 0? העיוור הזה יהיה שווה 0, ואנחנו נשארים עם העיוור הקבוע. זה יהיה שווה f' -tag של 0. עד כאן, לפולינום שלנו בגרסתו השלישית יש את כל המאפיינים שהיו לשניים הראשונים. כעת בואו נראה את הנגזרת השנייה. הנגזרת השנייה פיתגיים של x שווה זה קבוע, כך שהנגזרת שלו היא 0, כך שאנחנו נשארים עם המקדם בעיוור השני כאן, ששווה f 0, אז למה שווה הנגזרת השנייה של p ב-0? היא תהיה שווה לערך הקבוע, לב, לאחר את הזה, לא ב-0 שווה לפונקציה שלנו ב-0, והנגזרת שלו ב-0 שווה לנגזרת של הפונקציה ב-0, גם הנגזרת השנייה שלו ב-0 שווה לנגזרת השנייה של הפונקציה ב-0. אתם יכולים לשים לב מה התבנית שנוצרת לנו כאן. כל איבר מאפשר, מאפשר לנו ליצור מצב שבו הנגזרת ה-n של הקירוב ב-0 תהיה שווה לנגזרת ה-n של הפונקציה ב-0. באופן כללי, אם היינו ממשיכים ככה, לואו רצינו להמשיך ולוסיף איברים לפולינום שלנו, הפולינום הפולינום נסמן את זה בצבע חדש, פולינום הקירוב שלנו היה נראה כך. העבר הראשון יהיה פשוט f של 0, העבר הבא יהיה f' -tag של 0 כפול x, העבר הבא יהיה f' -tag של 0 כפול 0 כפול כפול x בריבוע, העיבה הרבה, כיוון שאנחנו רוצים שהנגזרת השלישית ב-0 תהיה שווה ל... ל... יהיה F, F, נגזרת שלישית של 0, הנגזרת השלישית של הפונקציה ב-0, כפול חצי, כפול שליש, כפול x בשלישית. ואפשר להמשיך כך. אתם אולי כבר רואים את התבנית. אם נרצה שגם הנגזרת הרביעית ב-0 נחבר את הנגזרת הרביעית של הפונקציה. הנגזרת הרביעית של הפונקציה באפס כפול 1 חלקי 4 כפול 3 כפול 2 כפול x ברביעית. אתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם. אם היה לנו רק את האיבר הזה,000 והגדםjukים נגזרת הרביעית באפס, הולכים רק אין נגזרת רביעית merakDoes את באופן כללי אפשר להמשיך ולהוסיף איברים, כאשר האיבר ה-n ייראה כך. הנגזרת ה-n של הפונקציה שלנו ב-0, כפול x בחזקת n חלקי n הצרת. שימו לב, מה שיש לנו כאן זה בעצם 4 הצרת. 4 הצרת זה 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1. ומה שיש לנו כאן זה 3 הצרת. 3 כפול 2 כפול 1. וזזה שתי אצירת, שתי הקפول אחד. וזה אחד אצירת. יאחזנו לכתוב קנה חלקה אחד, ואחד אצירת שווה אחד. וגם קנה יאחזנו להחלק ב- f אצירת ש, גם هو שווה אחד. הסדרה הכללית הזאת, שראשנו קנה נקרת סדרת מקלורין. בazeרתה אפשר למצוא קירובים של פולינומים ולקבל תוצאות די טובות. יהיה קשה לסרטט כאן את גרף שנקבל ללא עזרה של מחשב. כשרק עריקי הפונגציה באפס יהיו שווים. קיבלנו קו קבוע שגם עריקי הפונגציות וגם עריקי הנגזרת הראשונה באפס היו שווים. קיבלנו משהו שנראה כמו המשיק לפונקציה. כשאוספנו עוד דרגה, הקירוב שקיבלנו נראה בערך כך. כשמוסיפים עוד דרגה, הפולינם, הפולינום נראה בערך כך. ככל שמוסיפים עוד דרגות, תתקבל משהו יותר ויותר קרוב לפונקציה שלנו. בעיקר עבור ריקי x שקרובים לאפס. אבל תיאורטית אם נוסיף אין סוף איברים, לא זה, אבל בתיאוריה אם נוסיף אין סוף איברים, כל הנגזרות מכל הדרגות יהיו שוות. והפונקציות יראו האחת כמו השנייה. בסרטון הבא נראה את זה עם פונקציות אמיתיות ויהיה קל יותר להבין סתם כשתדוס, ידעת מקלורן היא פרטי של טור טיילור, כיוון שאנחנו מתרכזים ב-0. בטור טיילור אפשר לבחור כל נקודה וליצור את הקירוב בנקודה, אבל לא את הטען להתמקד בטור מקלורן.